Hej, og velkommen til første episode af min nye serie Guldkorn. I denne episode der skal vi se nærmere på, hvordan jeg afsluttede gymnasiet med 12,4 i gennemsnit. All Jamen, lad os bare komme i gang. Mit navn det er, som sagt, Raman, og jeg har samlet ni tips i den her video til, hvordan man kan klare sig bedre i gymnasiet. Det er ni tips, som jeg selv benyttede mig af i gymnasiet, for ligesom at løfte min karakter mest muligt, og derfor så er det ikke nødvendigvis den bedste måde at gå på gymnasiet på. Det er måske heller ikke den bedste måde at lære på, men det var ligesom den, de metoder, jeg brugte i gymnasiet. Og lad os bare komme i gang. Så tip nummer et, det er, fokuser altid på dine afleveringer frem for dine lektier. Det vil sige, du skal fokusere på at lave en god aflevering frem for at lave lektier. Og et grund til at sige det er simpelthen fordi at en aflevering, altså en dårlig aflevering kan i sidste ende gå ud over dit eksamensbevis i form af dårlige standpunktskarakterer i skriftlighed, fordi det er direkte et afsæt for din skriftlige afleveringer og selvfølgelig til mens at din lektie kommer aldrig rigtigt til at have indvirkning på din standpunktskarakterer. så længe du deltager lidt aktivt i timerne og lige siger noget en gang imellem, jamen så er det ikke fordi at det du ikke har lavet lektier kommer til at have en stor betydning. Det er ikke jeg mener ikke, at du ikke skal lave lektier. Jeg mener bare, at hvis du har mulighed eller hvis du er tidspresset og du skal vælge en af dem, så er det helt klart at fokusere på dine afleveringer. Det er meget, meget vigtigere, at du får lavet nogle gode afleveringer og får lavet nogle, som faktisk står skarpt frem for at lave dine lektier til punkt og prikke. Så det er et tip, som jeg brugte i første, anden og i tredje G, Det her med at fokusere på dine afleveringer, få lavet en rigtig god aflevering og så hellere altså lidt på lektierne, hvis det de er som sagt, så er det ikke nødvendigvis den bedste måde at lære på, men det er helt klart den bedste måde at løfte sin karakter på, hvis man er tidspresset. Og med det sagt, så fører vi videre til næste tip, som er, fokuser på de fag, du afslutter. Og grunden til, at jeg siger det, det er totalt ideelt, at hvis du vil score gode karakterer, og det er det, du er ude efter, at så fokuserer du på de fag, du afslutter. Det vil sige, at når du går i 1. G, så fokuserer du på din C-fag, 2. G, så fokuserer du på din B-fag, og 3 3.G fokuserer du på din A-fag eller de C-fag, du nu har startet i 3.G. Så generelt bare fokuser på de fag, du afslutter i det skoleår. Selvfølgelig skal du følge med i de andre timer. Det er ikke fordi, at du igen bare kan slække rundt, fordi så lige pludselig kommer du til at få det rigtig svært i 3.G. Men uanset hvad, så prioriterer din fag, du afslutter det år. Så hvis man for eksempel for mit vedkommende, da jeg gik i 1.G, så afsluttede jeg mediefag og samfundsfag. Og det var de to fag, jeg ligesom gik all in på. Det vil sige, så brugte jeg måske lidt mindre tid på mine danske afleveringer, mit matematik afleveringer og så bruger jeg bare lidt ekstra tid på min samfundsfag og med afleveringer eller fremlæggelser eller hvad det nu var, jeg skulle lave i det fag. Det sikrer, at du ikke, altså det, at det, at du laver en dårlig aflevering i af dansk i 1.G, kommer ikke til at få stor betydning for din 3.G's resultater. Så længe du ligger i middelmodigt selv i 1.G, så kan du sagtens gå hen og skrive topkarakter i 3.G i dansk. Derfor er det langt vigtigere, at du går all-in på de fag, du afslutter, og giver et godt indtryk til din lærer, både i mundelig altså også i timerne. Hellere at lave lektier, altså hvis du både har dansk lektier og mediefags lekser for, at du går i 1.g og du afslutter mediefaget det år, meget hellere øh, og meget smartere at lave lektier i mediefag, kun, hvis det er, at du kun kan nå en af dem. Og så går du all-in i mediefag og får sagt en masse og deltager aktivt, mundeligt og får lavet dine ting der, frem for at bruge tid på at lave, halv, øh, altså lave begge lektier sløset. Det er i hvert fald et tip, som jeg selv benytter mig af. Og igen er det meget vigtigt at pointere, at det er ikke nødvendigvis er den smarteste måde i forhold til at lære mest muligt, men det er helt klart en god metode for, for mit eget udkommende, det er at score bedst muligt karakter i fagene. Så det var ligesom, at jeg fokuserede på C-fag i 1.G, B-fag i 2.G og A-fag i 3.G. Goodie. Lad os gå videre til næste tip, som er tip nummer 3, og der har jeg skrevet ned, at du skal se YouTube-videoer og det er selvfølgelig alt afhængigt af hvordan du er som person kan man sige fordi det er ikke alle der kan lide at lære på den her måde. Men for mit vedkommende så kunne jeg slet ikke overgå at læse nogle lektier, så jeg læste altså næsten aldrig lektier i nogen af fagene overhovedet. Men uh, i stedet så gik jeg ind og søgte på YouTube og fandt en YouTube video om det samme. Det vil sige hvis jeg skulle læse for eksempel biotek lektier om celler så gik jeg ind på YouTube og søgte øh, på celler end på dansk eller på engelsk og så en video om celler, fordi der lærte jeg meget hurtigere, og jeg synes også, det var mere spændende at se en video om det, end det var at skulle læse vildt mange sider. Øh, og selvfølgelig igen, så kan det godt være, at du ikke får alt med, men du får i hvert fald rigtig meget med alligevel, og det er en hurtigere måde, hvis du ikke har overskud til at lave dine lektier, altså fx hvis du har 20 sider for om cellebiologi, jamen så prøv at gå ind på YouTube og se 3-4 videoer om cellebiologi, og så er du i hvert fald nogenlunde sat til, at du ikke er helt lost og det er bedre end at lade være med at lave, lave lektier. Også hvis du skal lave en fremlæggelse, eller hvis du skal lave en aflevering, og du skal researche, så YouTube-videoer, altså det er noget af det bedste, der findes. Fordi det, du skal skrive om, eller det, du skal fremlægge om, det er der helt sikkert nogle andre, der også har gjort. Og du kan få så meget information på, altså fra YouTube på engelsk, særligt på engelsk, hvor du bare kan tage direkte, okay, det var det, du lærte, og så fortælle det samme. Altså der er så mange gode øh, altså læringsmetoder, som ikke nødvendigvis øh, er omfanget af en bog, hvis man ikke kan lide at læse, som jeg ikke kunne. Uh, goodie, lad os gå videre til tip nummer 4, som er, skriv kun relevante noter. Og grunden til, at man skriver, altså først og fremmest, er det selvfølgelig kun, hvis du skriver noter i første omgang, men grunden til, at man skal skrive relevante noter, ikke bare skrive alt ned, i f.eks. under en time, det er simpelthen fordi, at der er rigtig mange, og det var noget, jeg selv bemærkede i min klasse, at der var rigtig mange elever, som skrev noter til alt, altså alt det, der blev sagt, alle læselektier, alt det lærerne sagde, men de glemte noget, som var utrolig vigtigt, hvis man ville skrive en god karakter, det var nemlig at deltage aktivt i timen. For det kan godt være, at du har læst alle dine lektier, du er velforberedt, du har, altså du har skrevet alt det ned, som din lærer har sagt i alle timer. Men hvis du ikke har deltaget aktivt i timen, så har din lærer ikke nogen chance for at give dig en god karakter, fordi de har ikke nogen chance for at vide, at du faktisk ved alt det her. Så uanset hvad er det vigtigt, at man, selvom man mener, at man selv ved det hele, så er det vigtigt, at man også får vist, at man ved det. Fordi i sidste ende så lærer det også mennesker. Så hvis du ikke viser, at du ved det, så har din lærer ikke chance for øh, at kunne ligesom vide, at du ved det. Øh, så husk, skriv kun relevante noter. Der er ikke nogen grund til at skrive alt ned. Skriv de vigtigste punkter ned. Det bliver også mere overskueligt, når du skal til en eksamen, at du ikke har skrevet alt ned, men kun har skrevet de vigtigste ned for hvert emne. Og samtidig så har du mere tid i timen til at snakke og deltage aktivt i timen, hvilket er langt bedre givende i forhold til at score en god mundelig karakter, end det er, at du har skrevet alle noter ned. Så det er noget, som jeg selv vil mærke rigtig mange øh, gjorde i min egen klasse og i min egen årgang. Og det er derfor, at jeg har skrevet det her ned. Selvfølgelig er det godt at skrive noter, men øh, altså alt med måde vil jeg sige. Guddi. Så er vi nået til tip nummer 5, som er at spørgsmål og pointer ned til lektier. Og grund til at jeg skriver det her, det er simpelthen fordi det er en rigtig god måde for dem, der fx har svært ved at sige noget i timerne. Så lad os sige, at du sidder og læser lektier i inden, hvis der er noget, du er i tvivl om eller hvis der er noget, du undrer dig over eller bare har spørgsmål til, noter dem ned, mens du sidder og skriver lektier eller læser lektier, og så dagen efter, når du skal have om det, du har læst om, jamen så kan du række hånden op og spørge din lærer Ja, jeg forstod ikke lige, stod det, der stod på side blabla bla, bla, eller jeg forstod ikke lige det med celler, eller osv. Og, og grunden til, at det er rigtig smart at gøre, det er både altså, taktisk i form af, at du viser din lærer, at du faktisk har læst din lektier Samtidig så får du også deltaget aktivt i timen på en lidt lettere måde, fordi du har, forber altså, du har snydt lidt hjemmefra, kan man sige, ved at du har forberedt nogle spørgsmål, og på den måde så er, du, er du ikke lige så, altså, så dårligt sat i timen, hvis det giver mening, For rigtig mange af jer har svært ved at sige noget lige on the spot, fordi de ikke tør eller man er nervøs for, at det er forkert osv., så, så er det en rigtig god måde at få sagt noget i timen, og altså uanset, øh, nej, altså får sagt noget i timen, selvom man måske har svært ved at sige noget i timen. Det er altså det her med at skrive nogle spørgsmål ned. Det giver et rigtig godt indtryk til den lærer, at du først og fremmest har læst din lektie, at du undrer dig over noget, og, og du også tør deltage aktivt i timen. Og samtidig så lærer du også noget, for du får du svar på de spørgsmål, du måske undrer dig over. Så det er en win-win i min optik. Og så er vi nået til tip nummer 6, som er, sæt et fast dagligt tidsrum til afleveringer. Og det, jeg mener med det, er, at man, øh, hvis man ligesom får en vane ind med, at man siger, okay, fra klokken kl. 6 til 8 om aftenen, der laver jeg lektier Eller fra klokken 4 til 6, eller hvornår det nu passer, der gør jeg det, og det gør jeg hver dag. På den måde så får du en vane ind, eller hver anden dag for den sags skyld, så får du lavet en slags vane, og lige pludselig så bliver det bare en rutine for dig, at okay, fra 4 til 6 der skal jeg gøre det her, fra 4 til 6 skal jeg gøre det her. Det er ligesom med alt andet, altså med træning og spisesundt videre, at det der med, at hvis du gør det på bestemte tidspunkter, og du holder en slags rytme i det, så bliver din krop, og så bliver du selv vant til det, og så bliver det mere en ting og en vane, end det bliver noget, hvor du skal tage dig sammen til at rejse op og få lavet din lektie osv. Og plus så er det langt bedre, fordi du koncentrerer dig meget mere, hvis du siger, okay, fra 4-6, der koncentrerer jeg mig og får lavet min altså mit lort eller min aflevering af min lektie færdig. Og så kan du gøre, hvad du vil bagefter. I stedet for at skulle sidde med en aflevering og lave lidt og se og lidt Netflix, lave lidt sidde og se lidt Netflix, og du bliver aldrig færdig med en aflevering, og du føler, at du har brugt hele dagen på det, eller en hel weekend på det, fordi du har siddet lidt og swipet frem og tilbage. Så det er det altså meget bedre at sætte tre timer eller to timer af, og så bare blive færdig med det. Det fik jeg i hvert fald optimeret min læse, altså strategi på en del. Altså ved det her med at sætte nogle timer af, og så kun lave det der. Sluk for alt andet, og så bagefter kan man lave, hvad man vil. Det, synes jeg, hjalp rigtig meget for mig. Altså jeg gjorde det ikke i 1.G, men jeg gjorde det både i 2. og 3.G. Og det var helt klart noget, der gjorde, at jeg ikke behøvede at bruge lige så mange timer på at læse og lave afleveringer. Fordi at jeg ligesom havde sat nogle specifikke timer af til at bare gå all der. Great. Og nu kan jeg slet ikke huske, for nummer det her Men tip nummer 7, skyder vi skud i tågen i. Og der har jeg skrevet, sæt delmål for dig selv. Og grunden til, at jeg siger det her, det er også et øh, rigtig godt tip for dem, der har svært ved for eksempel, at sige noget. At man ligesom får lavet en slags vane, som hedder, okay, fra nu af så skal jeg sige noget to gange minimum i hver time. Eller to gange minimum i hver time, jeg afslutter det her år. På den måde så, altså, bliver det nærmest en slags konkurrence for en. Og så det hjalp mig rigtig meget i starten i det fag, jeg havde sværest ved. At jeg, at hvor jeg sagde til mig selv, okay, jeg skal sige noget to gange i den her time. Og hvis det er, at jeg er rigtig nervøs, jamen så må du forberede, f.eks. For ved at læse lektier og forberede et spørgsmål eller gøre et eller andet, så du i hvert fald kan sige noget i timen. Og på den måde så får du både deltaget aktivt hver time, fordi du ved, at du har deltaget aktivt ved, at du har lavet en regel med dig selv med, at du skal sige noget hver time. Og samtidig så kan du også højne din mundlige karakter på den måde. Så det, det er igen det, jeg vil kalde et win-win, altså det her med at sætte nogle delmål for sig selv og sige, jeg skal skulle sige noget i den her time. Det hjælper rigtig meget for dem, der for eksempel har det rigtig svært, så, det ikke bare er, at du bliver... altså, så man ikke bare begynder at bærke ud og ikke rigtig følge med i timen, fordi man ikke tør at sige noget. Ved at sætte sådan nogle her delmål, så kan man blive nødt til det. Ja, great. Og så det sidste tip, jeg har skrevet ned, det må jo så være tip nummer 9. Det er at hjælpe hinanden i klassen og læse op til eksamener sammen. Det er noget af det, som jeg havde allermest gavn af. Altså i grundforløbet, der havde jeg rigtig svært ved at koncentrere mig og faktisk få lavet mine ting, fordi at vi ikke rigtig havde det samme sammenhold på samme måde, med ligesom at man fandt nogen, man kunne sidde og læse sammen op til eksamen med. Men i min øh, altså klasse, jeg startede i 1.G efter grundforløb, der havde vi et sindssygt sammenhold, og vi var nogle gutter, som ligesom sad og læste op sammen til eksamenerne. Så blev det heller ikke lige så nederen at skulle læse op til eksamenerne, fordi nu blev det ikke længere en ting, hvor du skulle sidde alene og, sidde og læse sy mange sider op og sådan noget. Så kunne du sidde og fremlægge for hinanden, eller du kunne sidde og snakke om, hvad typeopgaver til den skriftlige eksamen osv. Altså jeg gjorde det til næsten alle de eksamener, jeg var op i. Der læs jeg op sammen med nogle af mine kammerater i samme klasse. Det gør det bare altså, 10 gange lettere at komme frem og få læst op også. Altså, jeg ville aldrig have læst ligesom meget op i læseferien, hvis det ikke var fordi, at det var fordi, at jeg mødtes med nogen fra min klasse, hvor vi hyggede os samtidig med, at vi faktisk fik læst op. Og med det år, så har jeg faktisk kommet igennem alle de ni tips. Jeg kluder lidt i tip nummerne, men jeg håber, at i stedet ikke kunne følge med, og at det her det har været gavnligt. Jeg tænker, at lave nogle altså flere episoder af den her guldkornserie, og guldkornssagen. det har jeg allerede forklaret, hvad, altså hvad meningen bag er, det er simpelthen at få givet nogle guldkorn ud af det, jeg selv har lært i gymnasiet. Det er både for eksempel sådan nogle her tips til at klare sig godt. Det kan være, hvordan man laver en god fremlæggelse, nogle gode apps, som jeg brugte, og bare generelt hele det her gymnasielivet i en stor pakke, kan man sige, hvor jeg kommer til at løbende og komme med en masse tips og tricks i forskellige episoder. Det her, var, det her det var første episode, som var en lidt kedelig video, hvor jeg bare kun snakkede. Jeg skal nok prøve at gøre det lidt mere spændende i de kommende videoer, men jeg håber selvfølgelig, at I stadig kunne bruge videoen til noget, og at vi ses i næste episode eller næste video her på Ung Invest. Og med de år, så vil jeg håbe, at I vil følge med, subscribe og smide et like, og så ses vi nok en gang i næste video. Tusind tak fordi I så med, og I må have en dejlig dag.